Γεια σας από το Lella Handmade Artisan Soaps. Συγνώμη για το μπουκομα. περνάω μια έντονη φάση μίξας. Το σημερινό μας θέμα, επαναχύτευση σαπουνιού. Μα καλά θα μου πείτε, αυτό το έχεις ξανακάνει. Ναι, το έχω και θα βρείτε το βίντεο αυτό είτε στην περιγραφή εδώ κάτω, είτε στο pop που θα κάνει τώρα εδώ κάπου. Σήμερα όμως θα σας δείξω διαφορετικό τρόπο. Εν συντομία, πότε κάνουμε επαναχύτευση σαπούνιου. Όταν μας έχουν περισέψει παλιά σαπούνια, τα οποία είτε δεν μας αρέσουν, είτε έχει ξεθυμάνει το άρωμα, είτε κάτι δεν πήγε καλά, είτε πολύ απλά, γιατί έτσι. Επαναχύτευση μπορούμε να κάνουμε και με τα τρίματα που μας περισέβουν από το φαλτσόκομα. Ο τρόπος επαναχύτευσης που θα σας δείξω εδώ είναι εμπνευσμένο από τη μέθοδο σιάλια. Η μέθοδο αυτή πήρε το όνομά τη από τον σαπονοποιό Φάμπιο Ιάλια, ο οποίο και την εμπνεύστηκε. Στην πραγματικότητα, σχέδιο κομφετή είναι, αλλά με ομιόμορφη κατανομή με στο σαπούνι και μικρότερα τεμάχια. Έχω κάνει και για το σχέδιο κομφετή βίντεο, πολύ παλιό, το οποίο επίση θα βρείτε στην περιγραφή. Πριν προχωρήσουμε, να σα ευχαριστήσω που με παρακολουθείτε και να σα πω ότι, αν θέλετε να με στηρίξετε, μπορείτε να κάνετε μία δωρεά μέσω PayPal. Διαβάστε στην περιγραφή πώς. Πάρτε μου λίγο και χαρτί για τη συνταγή. 351,6 γραμμάρια ελαιόλαδο 199 γραμμάρια λάδι καρύδας 66,3 γραμμάρια αμύγδαλέλαιο 46,4 γραμμάρια λάδι χοχόμπα ή τζοτζόμπα αν προτιμάτε. 202,5 γραμμάρια απειονισμένο νερό 10 γραμμάρια αλάτι 85,1 γραμμάρια καυστική σόδα 7 γραμμάρια καυστική ποτάσα. Δεν χρειάζεται να τρέχετε να αγοράζετε καυστική ποτάσα αν δεν έχετε. Πράγματι, βελτιώνει την υφή του σαπούνιου κατά τη χρήση. Αλλά στην τελική, αν δεν σας βρίσκεται παραλείψτε την. Αν αυτού αυξήστε την καυστική σόδα. Αντί για 85,1 γραμμάρια, βάλτε 89,6. 199 γραμμάρια τρίματα σαπούνιου, 33,2 γραμμάρια άρωμα για σαπούνι μισό κουταλάκι του γλυκού πράσινο οξύδιο του χρωμίου, 6 γραμμάρια σπυρουλίνα. Αυτή η συνταγή βγάζει περίπου 1200 γραμμάρια σαπουνόμαζα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δική σας συνταγή και δεν ξέρετε πόσα τρίματα να βάλετε, ακολουθήστε τον απλό κανόνα. Κόψτε ένα τέταρτο από τα λάδια που χρησιμοποιείτε συνήθω κατά βάρο και αντικαταστήστε το με ίδιο βάρος τρίματα. Δηλαδή... Ας πούμε ότι η συνταγή σας είναι, ε, γίνεται με ένα κιλό λάδια. Το 1 τέταρτο του κιλού είναι 250 γραμμάρια. Άρα θα βάλετε 250 γραμμάρια τρίματα. Θα κόψετε όμως αυτό το βάρος από τα λάδια. Δηλαδή τα λάδια σας θα είναι 750 γραμμάρια. Και αντίστοιχα θα υπολογίσετε και όλα τα υπόλοιπα υλικά. Τη σόδα, το αλάτι, το άρωμα, το χρώμα κτλ. Στα 750 γραμμάρια δηλαδή, όχι στο κιλό. Αν ψάξετε λίγο παραπάνω για τη μέθοδο Ιάλια, θα δείτε ότι ε, αναφέρουν το 1 τρίτο των λαδιών. Γίνεται, αλλά το ραβδομπλέντερ τα βρίσκει λίγο σκούρα και αγκομαχά. Θεωρώ ότι το 1 τέτρατο είναι μια ασφαλής επιλογή. Ως προς το άρωμα τώρα, σας έχω πει πολλές φορές στα σχόλια να δοκιμάζετε πάντα ένα καινούριο άρωμα πριν το χρησιμοποιήσετε στο σαπούνι. Δυστυχώ, τα αρώματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για τα σαπούνια... Κατά πλειοψηφία επιταχύνουν το ίχνο. Ακόμα και αυτά που ο προμηθευτή λέει ότι δεν επιταχύνουν, θέλουν δοκιμή γιατί έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύει. Αν σα τύχει λοιπόν α, άρωμα που επιταχύνει το ίχνος, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εύκολα στο σαπούνι ψυχρή μεθό. Ναι, αλλά εσεί το αγοράσατε όμω και σα έμεινα μανάτι. Mm. Και εδώ έρχομαι εγώ να σα λύσω το πρόβλημα. Πάρτε λοιπόν αυτό το άτιμο το άρωμα που σα χάλασε τη συνταγή. Και ελάτε να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το σημερινό σαπούνι. Έτριψα τα σαπούνια που ήθελα να επαναχητεύσω στο ψηλό του τρίφτη. Ζήγησα την ποσότητα που ήθελα και τα έβαλα στην ηλεκτρική μου γάστρα, στο δυνατό. Αν δεν έχετε τέτοια συσκευή, χρησιμοποιήστε Ben Marie. Ζήγησα το ελαιόλαδο και ανακάτεψα μέσα τη σπιρουλίνα. Η σπιρουλίνα δίνει φυσικό πράσινο χρώμα στο σαπούνι, αλλά όχι πολύ έντονο. Γι' αυτό βάζω και πράσινο οξύδιο του χρωμίου. Συνέχισα με τα υπόλοιπα λάδια, αλλά κράτησα το αμυγδαλέλαιο τελευταίο. Στο αμυγδαλέλαιο έβαλα το οξύδιο του χρωμίου και μετά το προσέθεσα στη γάστρα. Ζέστανα τα λάδια στο δυνατό για 45 λεπτά. Τόσο θέλει η δική μου γάστρα για να φτάσει τα λάδια στους 60 βαθμούς περίπου. Αυτό θα είναι και ο δικός σας στόχος. 60 με 70 βαθμούς Κελσίου. Έπειτα έβαλα το ραβδομπλέντερ για να κάνω τα τρίματα μικρότερα σε μέγεθος. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, μάλιστα στο τέλος του βίντεο θα σας δείξω πώς δείχνει το σαπούνι αν δεν βάλετε ραβδομπλέντερ σε αυτή τη φάση. Με τα λάδια ακόμη στη φωτιά προετοίμασα το άρωμα. Είναι το άρωμα μήλο του Μάνι. Παρόλο που αναγράφει στο site ότι δεν επιταχύνει το ύφνος, δυστυχώς δεν είναι έτσι. Έπειτα ζύγησα το νερό με το αλάτι. Χωρί να περιμένω το διάλειμμα με τι ώδε να κρυώσει, το έριξα στη γάστρα. Η γάστρα ήταν ακόμη στο δυνατό. Ανάμιξη για κανένα 2 λεπτά. Μετά το άρωμα και ξανά ανάμιξη για άλλα δύο λεπτά. Δεν χρειάζεται πολλή ώρα να μα. Άλλωστε, έχουμε την υψηλή θρομοκρασία να μα γλιτώνει χρόνο. Η υψηλή θερμοκρασία επίση κρατά για λίγη ώρα τη σαπουνόμα ρευστή παρόλο το άρωμα. Και έτσι μπορούμε να την ρίξουμε στο καλούπι πριν γίνει στόκος. Ελέγξτε με τη σπάτουλα σε τι κατάσταση είναι η σαπουνόμαζα, και αν αρχίσει να σφίγγει βάλτε στο καλούπι. Για να καταλάβετε πόσο γρήγορα γίνεται η διαδικασία εμένα μου πήρε ένα λεπτό από τη στιγμή που ένωσα τα λάδια με τη σόδα μέχρι να τα βάλω στο καλούπι. Δεν σας το λέω για να σας αγχώσω, απλά για να σας δείξω ότι δεν χρειάζεται να απονοκεφαλιάζετε πολύ με το πόση ώρα θα ανακατέψετε. Αφού βάλετε το σαπούνι στο καλούπι, βάλτε το στο φούρνο στους 60 βαθμούς Κελσίου για 4 ώρες. Μετά το τετράωρο, κλείνετε το φούρνο και αφήνετε το σαπούνι να κρυώσει μαζί με το φούρνο. Το επόμενο πρωί μπορείτε να το κόψετε... Να και η διαφορά στην εμφάνιση που σα έλεγα πριν. Το αριστερό είναι φυσικά το σαπούνι που έφτιαξα για αυτό το βίντεο. Στο δεξί δεν έβαλα ραβδομπλέντερ στα λάδια με τα τρίματα, όπω είχα κάνει στο πράσινο. Τα τρίματα διακρίνονται πιο ξεκάθαρα στο πορτοκαλί σαπούνι από ό,τι στο πράσινο. Για να είμαι ειλικρινή, προτιμώ το πορτοκαλί. Τα τρίματα στο πράσινο μοιάζουν με στεατικούς λεκέδε. Όπα οπα οπα, τι είναι αυτό που μα πέταξε λίγο πριν το τέλο. Στεατικοί λεκέδε. Είστε στα αγγλικά, στη Rx Pots, αν θέλετε να το ψάξετε περαιτέρω. Αυτό συνήθω συμβαίνει όταν δουλεύουμε με βούτυρα σε χαμηλέ θερμοκρασίε, δηλαδή κάτω από 40 βαθμού Κελσίου. Το στεατικό και το παλμητικό οξύ που περιέχουν τα βούτυρα στερεοποιείται με αποτέλεσμα να αφήνει ασπρίλες πάνω στην επιφάνεια του σαπουνιού. Δεν παθαίνει κάτι το σαπούνι, μια χαρά είναι, απλά είναι λίγο περίεργο στην όψη. Δείτε για παράδειγμα ένα παλαιότερο όμω σαπούνι που έπαθε αυτό το πράγμα. Είναι τόσο γεμάτος θεατικούς λεκέδες που μπορώ να πω ότι έπαθε στεατήλα. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις συνταγέ σας.